آواز نہیں آ رہی جو صحیح نہیں لگتی ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے اور گھریلو ہیں سر بھائی ٹھیک ہے پیٹ پہن جی سنائیں جی السلام علیکم کیسے آپ سے ایکچولی یہ میرے مریم بھائی ہیں کزن ہیں میرے تو انہوں نے ہمارے ایکس کولیگ بھی ہیں ہمارے سارے تو انہوں نے آج ہمارے ہمارے آمد پہ افطاری رکھی ہے آپ تو ملی ہونا نیچے کو ہماری آمد پہ افطاری رکھی ہے اور افطار کا ڈنر تو آج ہم ان کے پلیں افطاری بھی ہوگی ڈنر بھی ہوگی Yes, جی السلام علیکم یہ تھے ہمارے نعمان بھائی جو اب سے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بیان لے رہے تھے آپ کے ساتھ مخاطب تھے مجھے لگتا ہے ہے انہوں نے ہمیں آج بہت کھجل کیا ہے یہ شبا دے ہی بیٹھے ہیں یہاں پہ مسٹر فرحان صاحب یہ بھی منیب بھائی کے دوست ہیں ان کو بھی ہماری طرح بلایا گیا ہے اور یہ آپ جانتے تو ہیں اویس بھائی ہیں اور وہ شانی مانی ٹائم ہوا <çuk> جاتا ہے چھبیس منٹ اور تھوڑی دیر پہلے منی بھائی لے آئیں گے افطاری شفتاری اس کے بعد کھانے کا اہتمام ہوگا اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمیں آگے کیا کرنا تو نعمان بھائی آپ کو مینیو کا وزٹ کراتے ہیں ہاتھی لاؤ گی ہاتھی لاؤ گی اچھا یہ بھی منی بھائی نے ہمارے لیے بہت ساری ڈشیز یہاں پہ بنا کے رکھی ہیں تو ساتھ السلام علیکم کیسے ہو ٹھیک پہلے ان کو ہائے بولو ہے اچھا جانتے ہوو گیس مجھ سے بھی ویسے جی یہ کون تھے بھائی جان یہ منیب کے کزن ہیں میرے دور ہیں منیب کے کلوز کزن السلام علیکم بیٹا جان گی ٹیوٹی کیسے ٹھیک ہے السّلام علیکم کیسے कैसे عثمان بھائی آپ بتائیں سے ٹھیک ہے کیسے ہو بیٹا السلام علیکم کیسے ہیں سنا ہے ابھی کھانا آ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے آئے کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ہمارے بڑے پیارے ویس بھائی لنگرے نہیں آج آج صحیح ہے نا یہ سب منی بھائی کا پروٹوکول ہے یہ ہمارے محترم مستر شیان صاحب اور ابھی یہ انتظار کر رہے ہیں یہ مسٹر فرحان صاحب ہیں جی بھائی کیا فرما رہے ہیں سر سر بولے نا کیمرے میں جی ویس بھائی بتائیں نا کیا اونچا بولے نا ویس بھائی ہو گیا جی ضرور ہو گیا چینز ہو یار عبد الدی بیٹھو नाम से यार, नहीं जाते। पहले पेट फिर काम <laughs> प्यारे पकौड़े है ना जानी जानी। सब चिको चिक लगे मेरे से نہیں بھائی آؤ یار आप क्यों नहीं खा रहे रोजा नहीं खा रहे इसलिए <laughs> अंदाज टूटते हुए खाने की चीज़ों पर पकौड़े समोसे सब मुका दिया <laughs> किसी को किसी की को कोई परवाह नहीं है इस टाइम जो हो रहा हो नहीं था सिर्फ खाना खाओ बस یار ویڈیو کی جگہ پکوڑے مو گئے بلکہ سموسے کھا گئے میرے حصے کے سارے یار کھایا سموسا صحیح تھا نہیں کھایا کیوں میں خود نہیں پوچھا صرف ایک سموسا نہیں ملا باقی کچوری میں تو وہ کھا ابھی روٹی سب کچھ منگا دیا شرم نہیں آتی ہے نہ کسی گھر آئی ہے بندہ تھوڑی لحاظ کر لیتا ہے یار تھوڑا کھاتا ہے دیکھ کے کھاتا ہے مہمان ہو یار تم کیا ہو رہا ہے भाई को बोलो पानी दे दो भाई को बोलो पानी दे दो आराम से एक तो इतना भर दिया है पानी बहुत ठंडा पानी दे दिया ठंडा है।, है पानी गर्म नहीं है पानी नहीं। तो ठंडा है पानी हाथ लगा के देखो ठंडा फ्रिज का पानी, पानी बोल बोलेगा आप भी बोलो बोलो ना आप बोलो चैनल को, को लाइक कर बोलो ना पाशा के नाम से पाशा بس اسی نام سے ٹھیک ہے لازمی جی بالکل اتنے پیارے بچے ہیں نا بچے من کے سچے جیسے ہم ہم بھی بچے ہم بھی من کے سچے ہیں نا ہم سے زیادہ تھوڑے سے مصروف ہے لیکن تھوڑے سے ہم بھی تو ہیں نا کیوں یہ تو بہت چھوٹا بچہ یہ تو ہمارا بہت چھوٹا سا آج ویس بھائی نے ہمیں کیا کہتے ہیں ان کو بلکہ ان کو اور ان کو اور ان کو ان کی مغری کی نماز آج تباہ برباد کی ہے انہوں نے اپنے پیچھے جماعت کرا کے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کو شرم نہیں آتی یار اپنی خراب تو کی کی ان کی بھی خراب کی یار نے میں نے کیا کیا ہے میں نے کیا کیا ہے اس کو آدھنا لگائیں आप छुप नहीं सकते हैं वहां से हमने आपको बेनकाब कर दिया आज मुझे दे मैं आपको मुझे यही बताया आपने इनके साथ जाती <laughs> नहीं इस भाई की खैर है इसके पहले भी कहीं आई गई कही हैं, ठीक है उस भाई की भी खैर है।, है लेकिन वो जो भाई बैठे ना टोपी वाले इनके साथ हमने सरासर जाती की वो इतनी मुश्किल से जमात की नीयत के साथ इतनी प्यारी टोपी पहन के घर से वजू करके आए थे छोड़ के भी आदी आदी उन्होंने समोसे नहीं खाए आपके साथ जमात पढ़ने के लेकिन आपने उनकी जमात खराब कर दी जी मैं अपनी तरफ हूं पता है पढ़ी दूँगा जी पड़ी। آواز نہیں آ رہی تھی نہیں دیکھو میں اب ادھر نہیں تھے قاری صاحب میں کیسے پڑھتا آپ کے پیچھے نہیں ہے ضروری نہیں ہے لیکن میرا دل صاف کہ میں آپ کے پیچھے نہیں مان آپ میرے پیچھے نہ پڑتے میں تو اپنی اپنی मैं तो अभी पढ़ लूंगा ना आप लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन, लेकिन नहीं। बंदे लेकिन को अपना अपना मुआजना करना आप चाहिए आप यार मैं, मैं इस कुर्सी के काबिल हूँ या नहीं हूँ ایک یہ ہمارے محترم جناب کوئی نماز ایک بھی نہ انہوں نے زور کی پڑی نہ انہوں نے اثر کی پڑی نہ انہوں نے مغرب کی پڑی تین نمازیں چھوڑ کے اور یہ وہ ان کا وہ حساب ہے جیسے وہ پورا صاحب ٹی وی پہ اینکر نظر آتے ہیں وہ شو کرتے رہتے ہیں ڈراموں والے اور ساتھ ہی وہ جناب رمضان میں کیوں پڑھ کے کو تو یہ ان بندوں کا وہ صاحب ہے جو مطلب کہ جیسے وہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی آج ہم آپ کو دین سکھائیں گے اور پورا سال وہ کہتے ہیں جی آج یہ شو کرتے ہیں یہ کرتے جناب یہ کتنے معصوم چہرہ اور حافظ مولانا چہرہ وہ نماز تو فوت ہوگی نا یار وفات پا گئی نہیں نہیں کیسے ہوئی ہے جب آپ کی نہیں ہوئی تو پیچھے لگی کیسے ہوئی ہے اگر الفاظ ختم ہو گئے ہیں تو میں پوز کرتا ہوں بعد میں سٹارٹ کر لیتا تم بتاؤ کو آ رہی تو سیدھا سال ہے ہمارے میں سب سے بڑی جو خرابی ہے نا ہم اپنی غلطی نہیں مانتے ٹھیک ہے آپ اپنی غلطی مانو کہ میں اس قابل نہیں تھا کیا کیا کہاں تھا تھا ہم کیوں نہیں بات ہم تھتے ہیں ہم کیوں نہیں بات آپ سے کر سکتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے یہ دیکھ لو جاگے بنین پہنی ہے میں نے اپنی اندر دیکھو نماز نہیں پڑھی لیکن نماز لیٹ کر کے غذا پڑھ سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن جان بوجھ کے آپ کو پتہ ہو کہ اگلا بندہ نو سر ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں تو یہ تو غلط بات ہے نا پھر یہ تو بات غلط بات ہے نا پہلے اپنا وہ وہ تو چل اللہ اللہ بات چلتا فرولہ یہ آج کل کے مسلمانوں کا حال ہے ہم دیکھیں کیا نہیں ہے اور جماعت کرانے لگے ہیں اپنی تو چلو خیر ہے جو باسی پیچھے تین بھائی بیٹھے ہیں ان کی جماعت بھی خراب کی ہے انہوں نے بس یہ کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی نماز کو قبول فرمائے اور ہمارا تو چلو یہ ہے کہ ہم یہاں کساب پڑھ لیں گے جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا آگے ہمارا Ali Orası <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> دیکھو جیسا مسا جائز ہے جہاں پہ آپ شوز پہنچے نہیں تو آ سکتے جوتی اویلیبل نہیں ہے آپ جیسے آفس میں مشکل نہیں ہے آپ شوز اتار کے تو شوق پہ مسا کر سکتے ہیں کہ آپ کا پہلے وضو ہونا چاہیے نہیں مجبوری میں بھی کر سکتے مجبوری میں بھی کر سکتے مجبوری میں کر سکتے میرے پاس چپل نہیں میرے پاس چپل نہیں چپل نہیں में चपल जो फैसल वाला के, खोल के ले। पे चपल की नहीं खोल बाहर है है यार यार माशा बड़ी प्यारी चाय जी ये सही घरेलू चाय है جیسے گھریلو چائے اور لیکن اور یہی تو ابھی وہ بھائی کنفیوز نہیں ان کو کلیئر کریں پہلے پہلے کوئی نہیں بھائی پہلے بھی چھوٹتی رہی ہے آج ایک اور صحیح یار نہیں ہم تو غذا پڑھ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں सारी पौँच पौँच नहीं तो इसका फिर नतीजा ये निकला कि उन मासूम की गलती नहीं है इनकी सारा का सारा मुद्दा अवैध पर है भाई नहीं, आपने पड़ी। आ, नहीं वो आ, तो, तो बेचारे मासूम है उनको तो, तो, तो बोलना नहीं आ रहा हम उनके हक में बोले हैं न ہم لوگ پڑھے ہم لوگ پڑھے یا نہ ہمارا کام ہم دنیا میں بھیجے گئے اصلاح کرنے کے لوگوں کی اصلاح کرنا بھائی ہاں بھائی کھانا کھا کے جانا یار اتفاق بھائی اتفاق بھائی کھانا کھا کے جانا نا کھانا نہیں کھانا وہ آج بھائی آ جاؤ یار اتنا شکر لگایا اس بھائی کے ساتھ انہوں نے وہ بے نماز پڑھنے تمہارا کساتھ چلا گیا کے چاہ چلے گئے جتنا تک <laughs> पहली नहीं लो पहली पहली ना, मतलब वे के लो के टिक बन फोरन लो बन थे फोरन है अलीट बाद उसी। नहीं, <laughs> नहीं इन्हें फोरन पांच मिनट बाद नजर फेर लीती है क्यों अली भाई افطاری تو ہم نے کر لی <سؤال> ہے افطاری ہم نے کر لی ہے جم کے اور اس کے بعد کافی دیر انتظار کرنے کے بعد عرشا کی نماز بھی پڑھ لی ہے ترافیاں بھی بڑھیں اس میں اب کھانا کھانا ہے ہمیں کھانے کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاء بہت پیاری بنانی بنائی ہمارے لیے اور سارے <سؤال> بس ٹوٹنے لگے ہیں ٹوٹنے کا منظر میں آپ کو دکھا ہوں نئی علی بھائی علی بھائی آ جاتے ہیں جی ہم بھی آ رہے یہ لو ہم بھی آ رہے ہم تو آئیں گے نا بھائی ہم نہیں آئیں گے تو کون آئے گا क्यों जी किस खुशी ने क्या के मस्जिद के, के, के? मस्जिद हाँ तो गलते हुए ना जितनी मर्जी पढ़ लो वो पढ़ा में ना भाई, <स्थ> भाई� جو صحیح نہیں لگتی یار وہ کاٹنا پڑتا ہے نا <coughs>